ભાવિશા એરડાુડન્ટ તરીકે નથી એવી કન્ડેર યોસ મેં પાઠવશે યસ કન્ડેર મુન્નાભાઈ આ ઓર ટીચર માં ઓનલાઇન ટીચર માં ઓનલાઇન આવો હવે આપણે હોટલે સન કરીએ છીએ અવાજ કે કોઈ મત કાંકે માઈક અપલે સિસ્ટમ નથી એટલે ટીચર નો અવાજ અને વિદ્યાર્થી નો અવાજ આવે સિસ્ટમ એટલે સિસ્ટમ એના માથેનો પણ આપણે આપી શકીએ હવે ત્યારબાદ નું ના ભાઈને જે પપ્પા છે ઓ યસ નામ એ નામ થી આપણે સૌરવ અને એના દાદા જે છે મુંગા ભાઈના દાદા જે છે જેની અને એક બીજો જે આખા કામ ને ભણાવી છે એવા હેડ ટીચર છે प्रियंका દેસાઈ હ્લ ભાણ માલૂ હાulીં િંབંખળાır સાહાળાં તાહા હાં હ્બાાંખ હાાં! કંળાહાાાલ માાાંાા઴ાાં! તમને અમારા શિક્ષક બોલાવે છે You got me Okay, thank you